BELAJAR MENULIS HURUF BESAR C Cara tulis huruf C Langkah 1 Lukis bulan sabit Lukis besar-besar Lukis bulan sabit Lukis besar-besar C Mari adik-adik kita nyanyi sama-sama Mari adik tulis huruf si besar Satu langkah mudah jangan dilupa Adik lukis bulan sabit, lukis besar-besar Adik buat dalam garis si besar namanya